يا لاميره ويا بنت الاميره في عالم الصوتيات يا مها يا ضبي شبه الجزيره, الجزيرة قصايد شعريه فتنه الغريد من كنتي صغيره مدح ولاميره لها عرش الاماره وطلعت القوات العامه والخاصه يا مها لا حورتي فالتحدي اقدمي قولي من جد منه قدي. في صفر. أبوي وعز جدي. والمنافس, والمنافس يعوض بالخسارة. آه. ليس الوحيد ولكن الأقدم. والمنافس يعوض بالخسارة. شبه الجزيرة فتنة الغيدي من كنتي صغيرة ولا نيره لها عرشة لمارا يا مهلا حضرتي فتحة الدين عد يقولي منه قد في نهايه بعد وقوي وعز جد والبنافس يحوط بالخسارة بالخسارة زنو وجمال كوني كله في كنتي في بلان طامي يا مهرط وصايف مثل هالزئن والله ماني شايف خيبتك بتك كنها برق وعواص قاهرة وكاسرة أهل القشرة ترفت ما نفينك أي ترفح سنعت فيك طيب مسعد وصفة راجح عاقلك وفي الدم خذ ذهر على تبوي الوقار بنتا لك هابيل ربعك شيوخ ما بين العشاير كاسبنا النعم يا ليزايل عزوه والفخر ترفع شعاره بنت شيخ بنت شيخ عريب انساسي جده خالد اللي والحد انه بيقدح بالكرم مدته عن الف مده مدته دي مزنه هلت في لدى الساير السيف المهنة والشجاع اللي عزم ما تفنى محزم العان. ويا بنت الاميره يا مها يا طبي شبه الجزيره فتنه الغيدي من كنزي صغيره والاميره لها عرشه لما